Μην είσαι loser, τελείωσε αυτό που ξεκίνησε. Αυτοί που τα παρατάνε ποτέ δεν κερδίζουν και αυτοί που κερδίζουν ποτέ δεν τα παρατάνε. Αυτό το βίντεο είναι για όσου έχουν σκεφτεί να τα παρατήσουν, για όλου δηλαδή. Κάποιοι λένε ότι κάνω αυτή τη δουλειά για τα παιδιά μου και θέλω να σα ρωτήσω, θα δεχόσασταν μια σφαίρα για τα παιδιά σα. Εγώ ξέρω ότι θα έπαιρνα μπροστά σε μια σφαίρα για να προστατεύσω τα παιδιά μου. Οπότε, θα δεχόσασταν μια σφαίρα για τα παιδιά σα. Αν ναι, να σα ρωτήσω τότε. Θα δεχόσασταν ένα. Για τα παιδιά σα. Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμου επαγγελματία του μέλλοντο στο futurepro.gr και αυτό που κάνω είναι βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog, θα βρείτε το link και στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλές που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχω παρακολουθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους στο δικτυακό marketing που δεν τελειώνουν αυτό που ξεκίνησαν. Λένε ότι έχουν όλου αυτού του λόγου που ξεκίνησαν την επιχείρησή του αρχικά, ότι θέλουν τόσα πολλά πράγματα, αλλά τελικά τι συνέβη με όλου αυτού του λόγου, Ξεκινάνε και μια εβδομάδα μετά μπαίνουν σε πρόγραμμα προστασία μαρτύρων. Δεν μπορεί να του βρει με τίποτα. Οπότε, όταν λέω, μην είσαι loser, τελείωσε αυτό που ξεκίνησε, δεν σε κρίνω σαν άτομο. Απλά λέω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που παρετούνται από τόσα πολλά πράγματα. Όταν ξεκινήσατε την επιχείρησή σα, όταν ξεκινήσατε να χτίζετε ένα εισόδημα μέσω ίντερνετ, όταν ξεκινήσατε το πρόγραμμα διατροφή, το πρόγραμμα γυμναστική, το πρόγραμμα αποταμίευση. Δεν είχατε κάποιου λόγου που το κάνατε. Είχατε του λόγου σα. Οπότε εστιαστείτε σε αυτό. Στο γιατί ξεκινήσατε. Αλήφια, γιατί ξεκινήσατε. Ποιο ήταν ο λόγο που δώσατε χρήματα για να ξεκινήσετε τη δική σα επιχείρηση στο δικτυακό marketing, συνειδητοποιείτε ότι είναι ειδική σα επιχείρηση. Δεν είναι απλά ότι μπαίνετε κάπου. Δεν μ' αρέσει καθόλου όταν κάποιο λέει ότι ξέρετε μπήκε στην τάδε εταιρεία κι εσύ ή μπήκε σε εκείνη την εταιρεία δικτυακού marketing. Δεν μπαίνετε σε κάποιο σύλλογο, δεν μπαίνετε σε κάποια ομάδα, δεν μπαίνετε σε κάποια εκδήλωση ή κάτι τέτοιο. Αυτό που ουσιαστικά κάνετε είναι ότι ξεκινάτε μία επιχείρηση. Τώρα, σίγουρα πολλοί τα παρατάνε από πολλά διαφορετικά πράγματα. Τα παιδιά ειδικά τα παρατάνε από αθλήματα, από δραστηριότητε, από μαθήματα, από πολλά πράγματα. Αν όμω το κάνουν το ίδιο και οι γονεί, δίνουν το λάθο παράδειγμα στα παιδιά του. Οπότε αυτό που πάντα χρειάζεται να θυμάστε είναι ότι όλοι γύρω μα μας παρατηρούν. Παρατηρούν όλα όσα κάνουμε. Ειδικά οι άνθρωποι του οποίου εκτιμούμε πραγματικά και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Μα κοιτάνε. Μα παρατηρούν. Μα βλέπουν να ξεκινάμε τη δική μα επιχείρηση. Του το είπαμε μάλιστα. Του πήραμε τηλέφωνο και του είπαμε ότι ξέρει κάτι, ξεκινάω κάτι καινούριο, κάτι δικό μου. Θέλω να το δείξω. Του το δείξαμε. Οπότε γιατί ξεκινήσατε αυτή τη δουλειά. Ήταν επειδή θέλετε να κερδίσετε κάποια έξτρα χρήματα. Ήταν επειδή θέλετε να αφήσετε τη δουλειά σα. Επειδή θέλετε να περνάτε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά σα. Επειδή θέλετε να δουλεύετε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά σα. Αυτό που συχνά λέω είναι ότι το δικτυακό marketing δίνει στα παιδιά του πίσω του γονεί του. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί αν δεν ολοκληρώσετε αυτό που ξεκινήσατε. Τι είναι αυτό που θέλατε λοιπόν. Θέλατε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά σα. Θέλετε να ταξιδεύετε. Θέλετε το σπίτι των ονείρων σα. Θέλετε καινούργιο αυτοκίνητο. Θέλετε να βοηθήσετε άλλου ή να κάνετε κάποιε φιλοθροπίε. Θέλετε να βάλετε κάποια χρήματα στην άκρη για να έχετε ήσχο το κεφάλι σα. Ποιο ήταν το γιατί σα όταν ξεκινήσατε αυτή τη δουλειά. Σε αυτό χρειάζεται να εστιαστείτε. Και αν το γράψετε σε ένα χαρτί και κοιτάτε κάθε μέρα αυτό το χαρτί, θα σα κάνει να μην τα παρατήσετε όταν νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε. Ασχολούμαι με τη δουλειά αυτή για περισσότερα από 18 χρόνια και ξέρετε πόσε φορέ ένιωσα ότι θέλω να τα παρατήσω. Εκατοντάδε φορέ. Ξέρετε πόσε φορέ τα παράτησα. Μερικέ φορέ. Αλλά τουλάχιστον την ίδια μέρα που τα παρατούσα, ανέβαινα πάλι στο όχημα και συνέχιζα να προχωράω. Πώ το έκανα αυτό. Επικοινωνούσα με κάποιον που μπορούσε να με βοηθήσει, που μπορούσε να με ανεβάσει. Το καλό με αυτή τη δουλειά είναι ότι υπάρχουν παντού τέτοια άτομα γύρω σα. Αν μια μέρα είστε πεσμένοι, καλέστε τον ανάδοχό σα, καλέστε το μέντορά σα. Καλέστε κάποιον που θα σα φέρει πάλι στα συγκαλά σα, στα λογικά σα και που θα σα θυμίσει το λόγο που ξεκινήσατε εξ αρχή. Όταν λέτε λοιπόν ότι το κάνετε για τα παιδιά σα, να σα ρωτήσω κάτι. Θα δεχόσασταν μια σφαίρα για τα παιδιά σα. Εγώ ξέρω ότι θα έμπαινα μπροστά σε μια σφαίρα για να προστατέψω τα παιδιά μου. Οπότε, θα δεχόσασταν μια σφαίρα για τα παιδιά σα. Ναι. Ωραία. Να σα ρωτήσω τότε κάτι άλλο. Θα δεχόσασταν ένα όχι για τα παιδιά σα. Ξέρω ότι κάποιε φορέ τα όχι μπορεί να πονάνε. Ειδικά όταν σα λένε όχι. Δεν θέλω να ξεκινήσω μια συνεργασία μαζί σου. Δεν θέλω να αγοράσω τα προϊόντα σου. Θα δεχόσασταν λοιπόν ένα όχι για τα παιδιά σα. Θα δεχόσασταν 10 όχι για τα παιδιά σα. Θα δεχόσασταν 100 όχι για τα παιδιά σα. Πόσα όχι θα χρειαζόσασταν για να σα βγάλουν εκτό δουλειά την οποία όπω λέτε την κάνετε για τα παιδιά σα. Αν θα δεχόμουν μια σφαίρα για τα παιδιά μου, τότε σίγουρα θα δεχόμουν ένα εκατομμύριο όχι. Δεν υπάρχει αριθμό απορρίψεων. Όπου να με κάνουν να πω ότι ξεστί, αρκετά ω εδώ. Τα παιδιά μου δεν αξίζουν τόσο πολύ για να κάθομαι να ακούω όλα αυτά τα όχι. Άρα λοιπόν, μην είσαι loser. Να είσαι νικητής. Να είστε νικητέ. Οι νικητές δεν τα παρατάνε ποτέ. Μην τα πάραντε από την επιχείρησή σα στο δικτυακό marketing. Θα έχετε πολλού που θα προσπαθήσουν να σα μειώσουν. Πολλού που θα σα αμφισβητήσουν. Και αυτό γιατί, Γιατί πηγαίνετε ενάντια στο ρεύμα. Το 97% του πληθυσμού όταν σταματάει να εργάζεται εξαρτάται από φίλου, συγγενεί ή από το κράτο για να τους φροντίσει. Μόνο το 3% θα βγει στη σύνταξη και θα είναι ανεξάρτητο. Θέλετε να είστε στο 97% ή στο 3%? Αν θέλετε να ανήκετε στο 3%, τότε θα πρέπει να δείτε τι κάνει το 97% και να κάνετε το αντίθετα. Μην τους αφήσετε να σας σύρουν πίσω στο μέρος από το οποίο προσπαθείτε να φύγετε. Ξανά, λοιπόν, μην είσαι loser. Μην τα παρατήσει ποτέ. Μην από την επιχείρησή σου. Γράψτε μου στα σχόλια. Θα δεχόσασταν μία σφαίρα για τα παιδιά σας. Θα δεχόσασταν ένα όχι για τα παιδιά σας. Μία απόρριψη για τα παιδιά σας. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζώστα με άτομα που πιστεύετε ότι θα σα βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Μην είστε losers. Είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στην κορυφή Γεια σας. Αν σου άρεσαν οι ιδέε που μόλι άκουσε το βίντεο και θέλεις να μάθει πώ μπορείς να δουλέψει μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση διάρκεια 30 λεπτών που είναι εντελώ δωρεάν. Μπες στο GreekCoach.gr καθέτος free, συμπλήρωσε τη φόρμα και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε ποια στοιχεία, ποιε πτυχέ τη επιχείρησή σου χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και πώ μπορείς πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να φτάσει προς το στόχο σου. Μπες στο GreekCoach.gr καθ' αυτός free.